Ultima oră Alexander Adamescu a fost arestat, acuzații grave. Probleme mari pentru fiul lui Dan Adamescu. Alexander Adamescu a fost arestat la Londra, iar acuzațiile la adresa acestuia sunt extrem de grave. Acesta ar fi fost punctul subliniereat în cursul lunii martie în Marea Britanie după ce o instan londoneză a constatat ce acesta ar fi folosit acte false în timpul judecrii procesului de extradare, spune Surse Judiciare pentru Libertatea aro. Adamescu Junior. Ar fi folosit documente pretinse de o autoritate public din România, iar documentele ar releva condiile de arest din Aranuastru. Instana s ar fi autosesizat iar fi sesizat Serviciul de Procuratură al Coroanei din Londra, care ar fi deschis un dosar de cercetare pe numele acestuia pentru folosirea unor documente false în Instan. Actele au fost prezentate ca fiind de la administraia naională a penitenciarelor, dar ele ar fi fost mesluite de cetre omul de afaceri. În respectivul caz, instanțele britanice ar fi admis solicitarea procurorilor britanici de schimbarea a măsurii eliberării pe cauiune cu măsura arestrii preventive. Procedurile de extradare în cazul acestui a s-au intensificat, iar Adamescu Junior. ar putea fi adus curând în România, mai spune sursa citat.